خلصين الفركش ناو انا عجب الدنيا بصله بصله بصله عم الدنيا بصله بصله بصله يلا يا جماعه يلا نشتغل بقى سامسونج يلا نشتغل استاذنا حبيب عبد العظيم يصبح عليكم اللي سنة لكم كل سنة وانتم طيبين اهلا اهلا اهلا, أهلاً.